کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ میں کتاب بھی ساتھ لایا ہوں ہوتا اتنا بساؤ کا عادت حضرت یہ میری عادت نہیں ہے اس طرح کی کہ جی کتاب اٹھا کے دکھانا جی یہ پیج نمبر یہ ہے وہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس نے ماننا ہے اس نے مان لینا ہے جس نے نہیں ماننا حضرت اس کے سامنے آپ قرآن مجید بھی لا کر رکھ دینا یدین البی کثیر ہوں و یہدی حدیبی ہی کثیرہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس سے اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور اس قرآن مجید کو پڑھ کے بعض اوقات لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں تو ہم تو حضرت جی لائن ہی کچھ اور پہ چل رہے ہیں ہمارا تو دعویٰ ہی شرکہ تو یہ ایک نام ملتا ہے مظفر بادشاہ یہ ایک بادشاہ ہے مظفر بادشاہ یہ چھ سو اٹھتیس ہجری میں فوت ہوئے چھ سو اٹھتیس ہجری اور اب وہ چودہ سو چل رہی ہے چھ سو اٹھتیس ہجری میں یہ فوت ہوئے اور ان سے پہلے ان کا یہ عمل ہوتا تھا کہ یہ اپنے اس دور حکومت میں بادشاہ ہو کر حکومتی سطح پر محفل میلاد کروایا کرتے تھے اور ایک دو دس بیس سو ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد سے وہاں پر لوگ جمع ہوتے اور کئی لاکھوں کی تعداد پر وہاں پر لنگر کی دیگیں چڑھتی لوگ آتے کھا کے چلے جاتے حضرت یہ آج کا نہیں ہے یہ کافی پرانا کام چل رہا ہے اور یہ آقا کریم علیہ سلاد و کی ولادت سے پہلے بھی تھا یہ عرش پہ رب تعالیٰ نے بھی میلاد منایا ہے فرش پر رب کے بندوں نے بھی میلاد منانا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے حضرت جی آقا کریم علیہ ہی سلام کا چرچہ اور آپ کی ولادت کی خوشی ہر سال حضرت جی بڑھ رہی ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا کچھ ماحول تھا اس سال آپ دیکھیں حضرت سبحان اللہ یہ چراغم یہ گھروں پر کمکمے لگے ہوئے یہ دیے جلانا یہ جلوس نکالنا چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر آقا کریم علیہ سلاد و کا نام آنا اور میرا دل خوش ہوتا ہے اگر کسی نوجوان ینگسٹر بچے کی کان میں جا کر بولو نا آقا کریم علیہ سلاد و کی بلادت کا مہینہ گیا بھلے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی بھلے اس نے داڑھی نہیں رکھی اس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا لیکن جب آقا کا نام سنتا ہے نا حضرت تو دل مچل اٹھتا ہے اس کا سبحان اللہ میرے آقا کی ولادت میرے آقا کی ولادت اور اس کا جو ہے نا حضرت جی آپ کو نمونہ بھی دکھ جائے گا اب گلیوں کی سجاوٹ ہو رہی ہے گلیاں سج رہی ہیں بازار سج رہی ہیں آپ حضرت جی جا کے دیکھیں میں نہیں کہہ رہا آپ جا کے دیکھیں جتنا بھی وہاں پر سجاوٹ کرنے والے ہیں نا سارے نوجوان بچے اب ان کو کس نے بولا حضرت جی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا مختار ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے جب یہ ہوتا ہے نا حضرت پھر سب کچھ بھلا دیتا ہے تو حضرت ہم کیوں نہ منائیں ملا اگر میلاد منانے سے اگر آقا کریم علیہ و سلام کی خوشی منانے سے ایک کافر کو اگر فائدہ دے سکتا ہے تو ہمیں تو بدرجہ درجہ اولا فائدہ دے گا نا اب حضور کا امت ہی ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو حضور پر ایمان لایا ہو عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور محفل میلاد بھی مناتا ہو اور پھر دل میں یہ یہ خیال کرتا ہو کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں اب یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے حضرت اگر آقا کریم علیہ مری کی کی ولادت کی خوشی میں غیر مسلم جو ایمان نہیں لایا اگر وہ اظہار مسرت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہوگا ہمیں تو بدرجہ اولا ہوگا یہ کہ روایت ہے کہ جس دن آقا کریم علیہ سلاد و سلام کی ولادت باسعادت عادت ہوئی اس دن ایک لونڈی اپنے آقا کے پاس جاتی ہے وہ آقا جو مسلمان نہیں ہے جو رب تعالیٰ پہ ایمان نہیں لایا جو ملت ابراہیم پر نہیں ہے دین ابراہیم پر نہیں تھا جب اس کو بتایا گیا کہ مبارک وہ تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے آج تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو وہ کافر ابو لہب جس کی سزا کے اوپر پوری قرآن مجید کی آیت اتری تبت یدا دا ابیلا ابی تب پوری آیت پوری یہ صورت ہے تو اگر ان کو پتہ چلے کہ آج میرا بھتیجا پیدا ہوا گیا اور یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو لہب نے نا اپنی اس ثویبہ اور صوبیہ دو نام ملتے ہیں کہ اپنی اس لونڈی کو نا اس خوشی میں کہ اس نے مجھے میرے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی ہے کہ میرے بھائی کے گھر آج بیٹا پیدا ہوا ہے ایسے انگلی کا اشارہ کیا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا ایک انگلی کا اشارہ اب اس کے مرنے کے بعد گھر والے کسی ایک بندے کے خواب میں آیا تو پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا معاملہ چل رہا ہے قبر میں کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ تو دیکھا کہ بڑا عذاب میں مبتلا ہے بڑا عذاب مل رہا ہے لیکن وہ ابو لہب کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا گا پورے ہفتے میں جس دن مجھ پر عذاب قبر میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور ایک انگلی جہاں سے پانی ادھر سے آتا ہے میں اس کو پیتا ہوں سہراب ہوتا ہوں اور مجھے کچھ سکون ملتا گا تو پھر وہ انگلی جس سے اشارہ کیا اور اتنا رب تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس ابو لہب کو اس انگلی کے اشارہ کرنے کے صدقہ سے اس دن پورا دن عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے اور پورا دن اس انگلی کے پورے سے پانی بھی نکلتا ہے جس کو پی کر وہ سہراب ہوتا ہے اور عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے اب ایک بندہ غیر مسلم ہے ایمان نہیں لایا اگر وہ عمل کرے اس کو بڑا انعام ملے اور آقا کریم علیہ گئی سلام کا امت ہی ہو باہر نکلیں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیں جلوسوں میں شرکت کریں قدم قدم چل کے جائے ساری ساری رات محفل ملاد کروائے گلیاں سجائے بازار سجائے تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا حضرت با تو وہ کریں جو سمجھ میں آئے یہ تو نانا کریں حضرت